Бачите, яка? От ви, ви бачите, що я написала, тому що я вже втомлююся від того, що солі просто немає. І все, і перше запитання, яке приходить до прилавка, говорять, «Добрий день, чи є у вас сіль?» Підприємниця Тетяна Савіцька торгує на одному із хмельницьких ринків продуктами харчування. Каже, зараз звичайної солі немає. Продає лише пакетики солі з приправою та спеціальну сіль, яка дорожча. Така 20 гривень 200 г, така 40 гривень з приправками, всяка сіль. Така морська сіль вона в спеціальному пакуванні. вона по 32 гривень. А зараз дуже підвищена ціна на сіль. Я просто її не беру, тому що вона ну, неадекватна. Сіль з приправами купує хмельничанка Олена. Жінка розповідає, шукала цей продукт, бо вдома закінчився. Тут я згадала, що я тут завжди покупаю таку складну сіль. Мені дуже вона подобається. Солі немає ніде тут, в цьому районі. 30 гривень першечка. І скільки тут грам? Я не читав навіть, просто беру, бо треба. Кажу, що з Румунії завезли. Зросли ціни на сіль, бо завозять тепер її з Європи, каже головний спеціаліст сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Ігор Михальчук. Солі вітчизняного виробництва ще вона залишилось, в їх вже немає. Був Артемівський завод, який зараз не працює. Постачання солі відбувається з країн Європейського Союзу. Наскільки мені відомо, то Турція, Угорщина – Польша Румунія. продавчиня Лариса Порохненко розповідає, торгує зараз сіллю, яку привезли з Румунії. каже ціна одного кілограма 30 гривень. За її словами, така сіль з'явилася два тижні тому. Люди беруть, розбирають ще була сіль. Це ще були старі завози, які була цей лежала на складах, і тепер вони ще до, до кінця довозять свою стару свою сіль і все. А нових поставок щоб нашої, то ще не було. Підприємство Артем Сіль знаходиться у Донецькій області. Свою продукцію воно постачає. По Україні. Зараз Артем Сіль зупинило роботу через війну, розповів телефоном голова профспілки підприємства Андрій Попов. Государственне підприємство Артем Сіль 7 апреля тимчасово зупинило свою роботу в зв'язку з тим, що логістично неможливо було поставляти продукцію. Достатки продукції дилери змогли вивести автомобільним транспортом, хто як. Зараз готової продукції на підприємстві немає підприємство закрита, і в його районі ведуться активні бойові дії. За словами Ігоря Михальчука, на ціну солі впливає і вартість пального при транспортуванні. Ціна виросла на 15 гривень. Зараз можливий опт-28 гривень. Хоча державою не регулюється ціна на сіль, там вільні ціни. Саму ціну закладається транспортування. Дуже дороге транспортування. Як розповів Ігор Михальчук, з урегулюванням ціни на пальне стабілізується ціна на сіль. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.